Особи з числа внутрішньопереміщених, що мешкають нині у Смілянській громаді, змогли отримати гуманітарну допомогу від Червоного Христа України. Майже 200 родин отримали продуктові набори: набори засобів гігієни, ковдри та рюзачки для дітей з іграшками. Це реальна підтримка від Черкаської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Адже у Смілі базується один з найбільших осередків внутрішньопереміщених осіб, і більшість цих людей не можуть впоратися самотужки з проблемами і викликами. Тож міська влада працює у тандемі з Черкаською районно-військовою адміністрацією та благодійним організаціями щоб допомогу отримав кожен із числа ВПО. Це вже не перший гуманітарний вантаж, який привозять у сміло представники Червоного Христа. Про подальші видачі гуманітарної допомоги вони будуть інформувати, щоб внутрішньопереміщені особи змогли заповнювати реєстраційну форму і швидко, без черг отримувати все необхідне.